Lovituri de teatru în dosarul Alinei Bica. Un milionar i-a schimbat declarația în favoarea fostei Efedii Cot, sunt o fire motiv. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a stabilit pe 11 iunie termenul final în procesul în care fosta Sefa dicot Alina Bica, este acuzată de fapte de corupție legate de soluționarea favorabilă a unui dosar al lui Horia Sim. Motivul manari, avocatul fostului sefal fiscului. Servan Pop, nu s-a putut prezenta luni din motive medicale. Este vorba de dosarul în care Alinabica contesta o condamnare de 3 ani și 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, primită în faza de fond a procesului. În acest caz, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la patru ani pentru cumpărare de influență, iar fostul Sefa Alanaf Serban Pop la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență. Decizia pe care completul de 5 judecatori o da în acest caz este definitivă. Comisionarul Horia Simu a făcut luni mai multe precizări în In instanta a explicat că Isire retrage partea din declaratii potrivit cărora comisionul ar fi ajuns la conducerea diicot, informează Asiare. Com. El s-a modificat declaratiile date la Dnasin, în faza de fond a procesului. Sunt o fire emotiva, iar instanta de fond mai întrerupt frecvent. Pana Safiu arestat, nu eram emotiv, a explicat Horia Simu. Acesta este cel de-al treilea dosar în care este implicat a fost Asefa Dilcozi care este aproape de pronuntare. În alta curte a stabilit ultimul termen în dosarul ANR pe 15 mai, iar în cazul în care este implicat Adrian Videanu, pe 11 iunie.